будівельники пропонують клеїти Мінвату на цеглу без штукатурки занесенням клею по всій поверхні вати які каверзи це фасад вентканалу це фасад він каналу якщо буде трохи нерівний все одно не помітно Ну тоді не партесь тобто якщо це фасад не головний де може бути криві стіни не треба парити у нас вже є вебінар, де я відповідав на схоже питання і причини, чому треба штукатурити фасад. Але в вашому випадку це не є обов'язково. Слідкуйте за тим, щоб фінішна шпаклівка була не більше 5 мм під оздоблення. Інакше мінвата буде переволожуватися. Зрозуміло? Тобто якщо вони будуть клеїти під грібенку, слідкуйте, щоб шпакльовка була невеликою товщиною.